Непродовольчий ринок на Старокостянтинівському шосе закритий для відвідування. Продавці виносять товари за ворота ринку. Така робота шкодить бізнесу, говорить підприємець Олександр Дубенцов. Кожне свердлешко носити, оце, бігати зад-вперед. Ну, і людей зовсім немає. Багато людей виходить, стоїть під воротами, роблять велике скупчення на народу, так як можна було торгувати як нормальні люди, кожен на своєму кіоску. Алла торгує продовольчими товарами. Табличка на моїх грудях це є мій режим. Тому що я працюю всередині ринку, і виносити каву за ворота – просто це нонсенс. Я стою так само, як люди за воротами, от тримаю цю табличку, і хто хоче їсти, мені люди говорять, я приношу їжу. Підприємець Богдан Гаврилюк вважає, торгівля на виніс принесе більше шкоди самим покупцям. Я думаю, що це скупчення, що робиться возлі воріт. Краще б на весь базар, і це було б менше захворювань. Я не розумію того, взагалі, це онлайн-торгівля, тобто, я не можу працювати в онлайн-торгівлі. Є якісь постійні клієнти, які там по звонку, я можу да, приїхати, там, взяти в кіоску, що мені потрібно, винести і продати. Тобто, все, тіпо, ну, це дуже мало кількість людей. Хмельничанин Юрій чекає своєї черги біля воріт. Звичайно, незручно, ну, але ж таке діло, щоб я сьогодні в 76 років, як кажуть, не діло, Бог його знає. Заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш говорить, карантинні обмеження в місті діятимуть до того часу, поки діє червона зона. Ми прийняли відповідне рішення, яке зобов'язали дати можливість доступу до своїх робочих місць, це все незаборонено постановою, підприємцям, для того, щоб вони могли здійснювати адресну доставку або доставку на виніс. Що стосується взаємодії, як адміністрації ринку з підприємцями організували роботу, на тому чи іншому ринку. Ну це вже питання взаємодії оцих двох суб'єктів. Тобто адміністрації, ринки і і підприємці, які працюють, повинні визначити ту форму взаємодії, яка була і забезпечувала дотримання протиепідемічних заходів, і з іншого боку дозволила підприємцям якимось мінімальну активність забезпечити. Роман Примуш говорить, відкоригувати карантинні обмеження влада зможе, проаналізувавши стан захворюваності в місті. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.